فائدة المناهج القرى على تحمل وجبة الشهر، واللي الدولة طبعا هي التي من سيتحمل يعني العبء المالي ديال الشهر، حدد 23 مليار ديال درهم، طبعا لحد الآن يعني تاخدنا فقدان الشغل كيفما قلت حتى ل 2025، توسيع الانخراط في عندنا التقاعد حتى هو حتى ل 2025 ولكن. يمكنني القول بان الترسانه القانونيه متعلقة بهذا الوش ديال كل هذه واجده على اساس ان هذه النصوص اللي كنا كنديرو التامين الاجباري الاساسي على المرض هما نفسهم ومع المراسيم كنا كنتكلمو في نفس الحين التامين الاجباري الاساسي على المرض من خلال انظمه يعني ديال التقاعد قدنا التهويات العائليه مكان يمكنني ان اقول بان حاليا يجري يعني دراسات مختلف سنوات من أجل يعني تنزيل هذا الوجه لربما من بداية نهاية هذه السنة لكن هذا أجزم وأقول بأن هذا يعني هذا خاص تكون ترسانة قانونية مزعلقة بتنزيل وجه صورة على الأقل كلها كأنه فش كنا قول ترسانة قانونية يعني خصمنا حددنا شنو هي شو رأي ترسانة حددنا شنو هي يعني بكل اسمه يعني على الناس هذا شي حاجة باش مش والأهم هو شحال من نعطيك عائلية. العائليه، هل يتعلق الامر بتامين للتعويلات العائليه انه الشأن يعني بالنسبه لأجراء القطاعين العام والخاص على باقي الفئات يعني غير الأجراء والناس يعني ما مكيخدموش يعني هادوك العائلات لي معندوش قدرات حملوا جمعية ام سيكون يعني بشكل يتناسب ويعني القدره ديال هادوك عادش عندهم ولا ما عندهمش الى غير ذلك، معناها يهم هاد ورشة هكا خاصو يكون يعني هاد السنة هذي خاصو يكون يعني على الأقل بان لأن البرمجة الميزانية ديال هاد الورش في العام المالية ديال العام الجاي، يعني كتعلق بأن نكونو حسبنا هاد الشيء هذا كامل هدا العام، ولأن ورشة التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يعني التأمين ديال هاد الورش هذا كان خصو يكون سنة 2022 على حساب ما أقره القانون الإضافي 921 فالمداخلة ديالي طبعا تكون يعني عبارة عن الحديث على مراحل تقدم هذا الورش وكذلك من خلال رصد المسارات التي مر منها طبعا خصنا نشوفو التحديات اللي كتعترف المزيان ديالو وأيضا شنو هي الحلول اللي ممكن أننا نتكلمو عليها وفوق تجاوز هاد الإكراهات التي <تصفيق> اعترضت طبعا تنزيل هذا الرش